الكثير من الأشخاص تتواصل معي تريد بدء العمل بمجال التجارة الإلكترونية أو الكثير من الأشخاص تعاملت مع مجال التجارة الإلكترونية ولكن لا تعرف بالضبط ما هو هذا المجال وكيفية إدارة مشروعهم بطريقة صحيحة ولكن لا تقلقوا أنا هنا لأحدد لكم مساركم. مرحبا انا رضا عازم من كامبوست اكاديمي محاضر ومستشار في مجال التجاره الالكترونيه في الخمس سنين الاخيره علمت عدد كبير جدا من الاشخاص مجال التجاره الالكترونيه وللاسف يوجد الكثير من المعتقدات الخاطئه عند الاشخاص بخصوص مجال التجاره الالكترونيه اولا المشتركين يظنون انهم سيربحوا من اول اسبوع في عملهم بالمجال الكثير من الأشخاص تظن بمجرد الضغط على مربع إعلان المنتج المنتج سيباع في نفس اللحظة ولا يهم ما هو السعر الذي أعلنوه وما هي العوامل التي عرفوها في صفحة المبيعات وهذا خطأ ثانيا لا يعطون الوقت الكافي لمشروعهم الكثير من الأشخاص تظن أن العمل بمجال لعدة ساعات في الأسبوع سينتج لها أرباح وبطريقة أوتوماتيكية أيضا ثالثا يكفي مشاهدة بعض الفيديوهات عن الموضوع وبدء العمل مباشرة دون متابعة التغييرات الكثير من الأشخاص تشاهد بعض الفيديوهات في اليوتيوب أو في كورس مجاني حصلوا عليه من الإنترنت أو كورس حصلوا عليه 10 دولار ويفكروا أن هذا ما يلزمهم للعمل بالمجال ولا يتابعون التغييرات التي ستتحصل بالمجال فمجال التجارة الإلكترونية هو من أكثر المجالات تغيرا وعلينا الانتباه لذلك جميع هذه المعتقدات أو المفاهيم هي مفاهيم خاطئة ولن تنجح في المجال إذا هذا ما تظنونه الكثير من الأشخاص المعنية في العمل بالمجال تسألني رضا ما هي الاحتمالات الربح بعد العمل ثلاث أشهر بالمجال واستثمار مبلغ معين وعلي أن أنتج أرباح خمسة ألاف دولار لنفترض ما هي الاحتمالات أن أرباح خمسة ألاف دولار؟ في خلال ثلاث اشهر. للاسف لا يمكنني الاجابه على هذا السؤال، لن اوهم اي شخص في ان يكون مليونير في اول شهرين او ثلاث، ولكن عليكم تغيير طريقه تفكيركم، ان هذا هو مشروع تجاري مثل اي مشروع تجاري اخر، شخص يريد ان يفتح متجر في بلده سيستثمر مبلغ وقدره لترميم الدكان وشراء المنتجات وتسويق الدكان وبناء قائمة زبائن ثابتين هذا يتطلب على الأقل 6 أشهر حتى سنة هذا الشخص يعرف أنه يبني مشروع تجاري للمدى البعيد ويعرف أنه بعد سنة سيبدأ بتغطية تكاليف المتجر ويبدأ من ثم بكسب ربح إضافي من استثماره وسؤالي هو لماذا لا تفكر في نفس الطريقة عندما تفتح متجر إلكتروني لماذا لا تعتبروا متجركم الإلكتروني أنه مشروع تجاري تماما مثل الذي سيفتح متجر في بلاده بالرغم أنه متجر إلكتروني وأنه عليك الاستثمار بعمل بجد لإنجاحه حتى لو تطلب الأمر خمسة إلى ستة أشهر وحتى لو لم تنجح وفشلت الفشل هو نوع من النجاح لأنني أعرف ما لا ينجح وما ينجح في مشروعي وأحاول تعديل ما لا ينجح والخروج مرة أخرى بتعديلات والمحاولة مرة أخرى أنجح الشخصيات بالعالم لم تنجح من أول محاولة لها حاولوا جربوا لم ينجح عدلوا مشروعكم وحاولوا مرة أخرى مهم جدا أن تأخذوا مشروعكم بجدية لا يوجد زر سحر نضغط عليه وسيبدأ في إنتاج أرباح لمتجرنا بألاف الدولارات خلال الشهر الأول إذا تعرفوا زر كهذا أخبروني عنه. علينا الإبداع والابتكار والعمل من أجل هدفنا ونجاحنا. مجال التجارة الإلكترونية هو من أكثر مجالات التجارة ربحاً اليوم في العالم. ولكن إذا عرفتم العمل به بطريقة صحيحة. لذلك ابدأوا في تغيير طريقة تفكيركم لمشروعكم التجاري. أتمنى لكم النجاح والتوفيق.